زميلنا الأستاذ سلمان بركات غامر وغاص في هذا الموضوع الشائك أطلقت عليه اسم جريمة المثلية الجنسية في القانون اللبناني والأديان السماوية وقدم له مشكورا سعادة النقيض ثم تناولت أضرار المثلية الجنسية الأضرار الشخصية الخلقية، النفسية، الصحية، والأضرار الاجتماعية. المثلية الجنسية صحيح أنها هي ظاهرة قديمة نشأت حتى أيام أيام قوم ولكن لم يكن لها أثر، أطرق. أثرها الدم على المجتمعات كما هو الحرب في أيام من هذه، فإذا كانت المثلية الجنسية تؤدي إلى إساءة للغير. وإساءة للمفاهيم والمجتمع القيم التي يقوم عليها المجتمع فتصبح يعني الإتيان أو الإقدام عليها يشكل نوع من العمل غير السليم أو الشرع الأمر الذي عملنا على بحث أركان هذه الجمله بحيث رأينا أن ركنها المادي يتحقق بالممارسة الجنسية الشاذة كاللواط أو الصحار من هذه الاغذيه اولا وجود تعليم نصر يملك المثليه من قانون العقوبات اللبناني بشكل يتضمن تجنيب المثليه والشذوذ الجنسية بشكل واضح وصريح والحد من التجرعات واللقاءات التي تشجع على المثليه الجنسيه وكذلك الامر بالنسبه للجمعيات الداعيه اليها خلاصه القول ايها الساده وجدت ان المبررات والذرائع التي يستن يستند اليها اصحاب الراي المؤيد للمثليه الجنسيه كما ذكر سعاده اللطيف ليست مبررات علميه موضوعيه مجرده كما أن نقلا عن طبعا <تصفيق> كما قال مقنع عدي هذا الميكرو بيصير كما قال عنه صحيح